Ahoj. Vypadáš nějak nervózně. Děje se něco? No, asi to bude znít trochu divně, ale já mám strach z mostů. Existuje totiž hned několik způsobů, kdy může most spadnout. Co když třeba začne foukat vítr? Nechci nic říkat, ale dneska to na vechřici nevypadá. No, nikdy nevíš. Stát se může cokoliv. Věř mi, tento most je pevný. Tak pojď se mnou a já ti povím, proč mám strach. Vezmeme to hezky od začátku. Jev, který za tím strachem stojí, se nazývá rezonance. Každý objekt má nějakou přirozenou rezonanční frekvenci. My si to můžeme ukázat na konkrétním příkladu. Na, vezme si do ruky nůž a několikrát s ním do téhle sklenice. Je zvláštní, že kdykoliv do té sklenice ťuknu, tak má pokaždé stejný tón a to dokonce i když ťuknu na různá místa a po různě dlouhé době. Přesně tak. Tenhle tón vydá sklenice pokaždé, protože se jedná o přirozenou rezonanční frekvenci téhle sklenice. No... A co se stane, když má nějaký předmět stejnou frekvenci, třeba jako naše sklenice? To je dobrá otázka. Co se stane, si ukážeme na jednom z našich exponátů. Aby spolu dva objekty rezonovaly, je potřeba, aby měly stejnou frekvenci. Mm -hmm, a jak toho docílíme? Je důležité zvolit správný okamžik, kdy zatáhnout za magnet, tak, aby se rozkmital tenhle obří válec. Aha, takže energii, kterou přidáme do tahu, se předá k energii, kterou jsme tam předali už předtím. Přesně tak. Je důležité zvolit vhodný okamžik a neustále přidávat energii. Pokud to uděláme správně, dosáhneme mezi oběma objekty rezonanční frekvence. Chce to trochu cviku, ale myslím, že už to mám v ruce. A teď se vracíme k tomu strachu z mostu. Stejně jako sklenice nebo náš exponát, má i každý most svou přirozenou rezonanční frekvenci. Pokud by na most působila nějaká síla se stejnou frekvencí, například vítr, mohl by se most rozklepat natolik, že nakonec spadne. To zní hrozně. Existuje nějaký známý případ? K jednomu z nejhorších zaznamenaných případů došlo roku 1940, kdy most nedaleko světlu ve Spojených státech amerických rozkmital tak silný vítr, že se následně zřítil. Tenhle most byl v provozu jen několik měsíců, než k tomu došlo. No a jak jsme o tom v současnosti? Jsou už dnešní mosty bezpečnější? Jsou určitě bezpečnější. A to hned z několika důvodů. Moderní mosty mají mohutnější konstrukci. A tak je jen tak nějaký vítr nerozvlní. Při budování mostů je snaha o to, aby jejich vlastní rezonanční frekvence byla odlišná od frekvence větrů či jiných přírodních vlivů. Navíc jsou do nich zabudována různá tlumící zařízení, která zabraňují tomu, aby se most rozkmital. A Uf, to se mi ulevilo. Už jsem začínal mít z mostu také trochu strach. No já bych ti vlastně měla poděkovat. Po tomhle našem rozhovoru už vím, že strach z mostu je naprosto zbytečný. Je jasné, že díky znalosti Rezonance můžeme stavět nejenom bezpečnější mosty, ale třeba i mrakodrapy nebo jiné budovy.